دا يدور اللاين سيفين سوق ما الله وكان اليوم الخميس سوق الخضر اسبوعي كذلك حدا السوق المواشي ابيتش منه غادي نمشو ان شاء الله نشدو هو نشدو منه شي لاقاتات ديال الاثمنه ديال الخضر ان شاء الله من بعد ما من سوق المواشي مت... هاك آه, هاك سكت لي مع راسك ايصال جميل خلاص <تصفيق> بسم الله وتعالى فين غاد؟ جيت السوق السي مصطفى اليوم يلاه مرحبا الله إلا تاريخ اليوم السي مصطف 22/7 22/7 اليوم سبعة أي باقى واحد شهر قليل إن شاء الله اليوم الخميس اليوم الخميس متشرفين الله يحفظك داخل السوق السي مصطف دخلت الصباح ندير به بات منو كي داير السوق؟ السوق أسيدي زين ياسر كاين جران اليوم؟ الجران باقي قليل، الناس شاريه، الخير آه... موجود، بارك الله الله الناس راه شادة الثمن وصافي، يعطي الله هو. يكون خير إن شاء الله. الله يجعل الله خير، الله يستر، الله يحفظك. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل يا سيدي بخير. لباس عليك، لباس عليك. الله يبارك فيك. كرر لنا هذا الخير هذا. عندك. ####تنين وتلاتين ألف ريال هاكا تقول قبل ما عطا ما مزيان منين منين المرقد <تصفيق> لا لزينة. لا زينة بارك الله لا لا زينة بارك الله زينة بارك الله زينة بارك الله ترى صاحبنا من من البداية لا لا خلاص والله الله يسر لك الله يجيب لك غيكون ان شاء الله يا حولية نقية وزينة هذا هو اللي كاين بعد لا لا راه باينة شوف السلعة راه باينة من الليكا ديالها من وجهها راه كل شيء الحمد لله زين الله لك الله يحفظك لا حد لا أه. لا لازري محمد شحيتي للشباب الشباب لا زيان أخوة غاي سلمك مشعل غاي سلمك المشعل الواليد ان شاء الله يا عبد أه. لا لا لا الله. شوف شوف أحسن هي إياهات الله إلا أكفس حرفاء لا أعودي بالله مش شيطان راجيم أتصنّت يا آه. صاحب أتصنّت آه. هذا آه. آه. الاقتصاد اللي ما كيطيحش أستكتعرف هذا القادية دي بعد أتصنّت لي آه. أتصنّت آه. مش كنا أنك نشروا في الأول ديروا لي 40 درهم ديروا لي 40 درهم مش واصل دي دابا 16 درهم علاش ما بقى في 40 درهم يعني غادي, غادي. غادي. هذا ما كي هات... هات... لا شوف لا هذا الاقتصاد اللي ما, كي... ما كيهبطش غادي مع السوق يا ودي حنا دابا ودي هذا بزاف حيد هذيك جوج خليه 100. ولا 99 99 راه ان الله الواليد هادي قاعد قاعد زين زين تبارك الله الله يلاه طيب زين بالله آه. زين اخويا الحبيب تطلق الله يجيك من هنا اخويا 102 ياك والبيع ديالو سي اخويا بغينا فيه شي الناس اخويا غطيه يا مراد هذا الشيء اللي غلبت الوداد غلبت لي آه. انا غادي نهديه الوالد الناس الوداد إيه لا تغلبوا له لي الوداد غلب الوداد الله يرضى عليك اه, آه. <كان تصفيق> هاي نفسك مياو جوز مياو جوز مياو جوز مياو جوز مياو جوز مياو جوز مياو جوز يلا الشباب ردها تحيدي الشباب ردها الشباب تعيد الشباب تعيدو وتعاودو ان شاء الله باذن الله حيد اليديك واش هو الودادي <مضي> <مضي> انا الله يرضي عليك عطيك هذا <فينا>. الركراكي يلا الجويا الحمد لله يلا نشوف يلا بصحتكم مس <مضي> ودار <مضي> غطاء من قبيل شحال هاد الودادي يلعب اكثر من ما بغا لا هو منجي عندك علاش انت جاي في الصردي ومنجي عندك الله يودي نجي عندك تصور معاك علاه كي داير الله يحفظك شالين هذا الخير هذا شالين بخير الله الله الله يوفق لك تحية ليك هذا هو المضمون هذا هو المضمون الانسان شوف خدام على راسه الحمد لله حلال حلالا طيبا الله. شري هذا شحال عطى عطى 56 56000 ريال مزيان وهذا الصغير جرس صغير جرس صغير, جر صغير, صغير. بارك الله يا ياك اخي هنا تلين 56 لا لا باينه فيه طول حوليه حوليه دا. حوليه هذاك حوليه, حولية. حولية. حولية زيد <تصفيق> بارك الله رب. بارك الله فيك اه جديد صحيح. بارك الله فرخل. بارك الله زيانه زيانه زيانه زيانه زيانه زيانه زيانه زيانه زيانه زيانه زيانه زيانه زيانه ما زيانه زيانه زيانه أردوال دو على الصحافه كاع الناس كيهضروا معها و الناس خليها خليها تدخل خليها شوف دابا نصورهايا كنصوروا الناس حنايا الخير هذا عطينا 28 الله يوربان آه جريد فين راك نقلب عليه الثمن 28 نييش 28 الف ريال ما لعبش على والو الحوليات زوينات والله الا الحوليات زوينات 28 اللي عطوك اللي عاطين والبيع ديالهم 30 ان شاء الله 30 الف ريال بارك الله لك السي بلعيد هاني معاك لا لا زوينات والله الا زوينات تبارك الله عملت بالحوليه مزيانه سي تحياتي بالعيد الله يحفظك <تصفيق> ها ديالي اه ديالي هادي فيها 8 هادي آه. الصغيره الصغيره آه آه وخمس... آه. 18 18 الصغيره آه. والبيع ديالها شحال فيها 20 20